souladu se skutečnostmi poskytovanými prostřednictvím agentury arény VHO více než 1 miliard lidí kolem tohoto odvětví kouří a každoročně umírá 5 milionů lidí z důvodu nemoci související. S tabákem to je zhruba jedno umírání za každých 6 sekund. Na vzory skutečnosti, že vyhnout se cigaretám je pro každého kuřáka nejlepší cestou k ochraně. Zdraví plic a předcházení vzniku vážných onemocnění. Většina z nich považuje to obtížné nebo dokonce nemožné. Naštěstí však existuje přirozený způsob, jak zabránit výskytu většího poškození plic. V tomto článku vám představíme dokonalý přírodní recept, který za tři dny vyčistí vaše plíce. Navíc tento úžasný domácí prostředek má také schopnost snížit kašel a zmírnit příznaky. Bronchitýdy u lidí, kteří kouří déle než pět let. Složky 1 litr vody 400 gramů hnědého cukru 400 gramů jemně nasekané cibule 2 lžičky kurkuma 1 malý kousek zázvoru strouhaný Pokyny Nalejte vodu do většího hrnce, nasaďte ho a přidejte hnědý cukr. Když se začne vařit, přidejte cibuli, zázvor a kurkuma. Pak snižte teplotu a nechte směs vařit ještě několik minut. Poté nechte vychladnout při pokojové teplotě. Poté jej nalejte do skleněné nádoby, lahvičky nebo nádoby a uložte je do chladničky. Jak přípravy ke léče IVA užívá? Doporučuje se užít dvě polévková lžíce ráno před snídaní a dvě lžíce ve večerních hodinách. Dvě hodiny po posledním jídle.